Honda i okkoma aye bone kela kiyenawa me mehiya dan ape channel eke aramuna thamai walata taatvika sankhya paadama athulu 11 avasareye thiyena ah sieluma paadanga tika goda dana eka etakota meheke ඔයාලට ලේසියෙන්ම සාකච්ඡා කරන්න ගන්නක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. එහෙනම් අපි පටන් කරන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒක කරෝ තින් ඔයාලට ඉස්සරහට දාන හැම පාඩමක්ම වීඩියෝස් 11වසර පොත් තුනේම තියෙනම පාඩම්කම පාඩමකම අභ්‍යාස පාඩණි වර්ධව එක ගානක්වත් නැතුව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක පුළුවන් වෙයි අපි සාකච්ඡා කරමු මේක මේ පළවෙනි පාඩම ගාත්ක සංඛ්‍යා පාඩම එතකොට මෙතනදී කියනවා ග්‍රීක දාත් ග්‍රීක දාර්ශනිකයෙකු ආකෙමඩීස් මෙහෙම গণතාඥයෙක් වෙනවා එයා තමයි තින් මේ සංඛ්‍යා වර්ග කීපයක් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ පාඩමේදී ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද? නිකිල කියලා කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ කි එහෙම පරිමයේ විශේෂයෙන්ම පරිමයේ සංඛ්‍යා සහ අපරිමයේ සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද කියලා හඳුනගන්න තමයි මේකද හරි. එතකොට අපි පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම ම්ම්. නිකති වෙනවා ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා වට පුළුවන් කොහොමත් මන් දන්නවා. එතකොට ආ අ මෙතන තියෙන සමජතක රස් සංඛ්‍යා කියලා තියෙනවා. එතකොට 1 4 9 16 අ 1 2 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 එහෙම තමයි යන්නේ. ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා දැන් උදාහරණයක් විදිහට ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාවකට පොදු පදයක්. ඒක ඔයාලට ඇති සමහරවිට n වාරයක් n 1 2 ඕනෑම ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාවක් හොයන්න පුළුවන්. දාහරණයකට අපි කිව්වොත් එහෙම පලමෝණ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව කීයද කියලා පලමෝණ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව අපි දානවා එන n වලට 1 වාරයක් 1 1 2 අපිට උත්තරය හම් වෙනවා මෙතනින් කොහොමද මම පහලින් ලියනනම් 1 වරහන ඇතුළත තියෙන සංඛ්‍යා දෙක අපි කළ යුතුයි ගණිත කර්මවල පිළිවෙලට අනුව. එතකොට 1 2 2 මෙතන 2 2 අයින් ගලා ගිහලා සමානයි 1යි කියලා හම් වෙනවා පලමෝණ ත්‍රිකෝණ එකයි තමයි අපිට මෙතනදී මේ උදාහරණ බැලුවාමත් ඒක පේනවා. එතකොට ඊළඟට ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා කියනවා අපි කියනවා සාධක දෙකක් පමණක් ඇති සංඛ්‍යා. එhmen නැත්තං එකෙනොත් එම සංඛ්‍යාවනොත් පමණක් බෙදෙන සංඛ්‍යා උදාහරණ අතර තුන බෙදෙන එකෙන්. ආය තුන බෙදෙන්නේ 3න් පමණයි. නමුත් 6 ගත්තොත් එහෙම 6 එම සංඛ්‍යාවනොත් බෙදනවා තමයි. ඒ කියන්නේ 6 බෙදෙනවා 1න් saha 6න්. නමුත් 6 බෙදෙනා විට දෙකෙන් සහ 6 බෙදෙනවා 3. දැන් මේකට සාධක කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ එකිනුත් එම සංඛ්‍යාව වෙනුත් පමනක් බෙදෙනවා නම් විතරයි ඒක ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ. හරි? දැන් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තවත් සංඛ්‍යාවලින් මේක බෙදෙන නිසා අපි ඒවට කියනවා එම උනොත් සංයුත සංඛ්‍යා. එහෙම නැත්නම් සංයුත කියලා කියන අපි තවත් නමක් කියනවා සසাদক සංඛ්‍යා කියලා. සසাদক සංඛ්‍යා. හරි සංයුත සංඛ්‍යාමයි සසাদক සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ. එතකොට පන්ලෙහාට ගිය වතින් එහෙම මේක විස්තරේකුත් ඔයාලට දාලා තිනවා. අ ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා භාග. භාග වලින් ගත්තා ඊට ඒකක භාග, નિયම භාග, විසම භාග, තුල්්‍ය භාග. මේක අතර පස්සේ අ මොනවා වුණත් හරේ. දැන් භාගයක් සමානද වෙන්නේ හරයකින් සහ ලවයකින් කියලා වාදන්වවා. හරය සහ ලවය. එතකොට මොනවා වුණත් කමන්නේ ලවය සමානයි හරි උඩ තින ඉලක්කම එකයි නම් අපි කියන ආයවට ඒකක භාග කියලා මේ හැම භාගයකම ඔයාලට තේරෙනවා දැක්කට පස්සේ අ එකයි භාග එතකොට ලවය එකට වැඩි ඒ වුණාට ඒ තරයට තරයට වඩා අඩුණ උදාහරණයක් විදිහට උඩ තින සංඛ්‍යාව ලවය කියන එක හැමතිස්සෙම අඩු වෙන්න ඕනේ හරයට වඩා අන්න එහෙමනම් අපි ඒකට කියනවා નિયම નિયම භාග කියලා නව කතා කරා එකක් තමයි ඒකක භාග මේ උඩ තියෙනවා අනතක තමයි පල්ලෙහා තියෙන මේක තමයි අංක එක මේක තමයි අංක දෙක නියම භාග ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යමු අපි අ විෂම භාග කියලා වර්ගයක් උතුන මේ විෂමයි කියලා ගැන වෙනස් කියන එක ඒ කියන්නේ λαβය කියන එක විශාල වෙන්න ගන්නවා මේ වෙලාවේ හරේ රෝඩා මෙන්න මේ වගේ අයිටෝඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් දාන ඕනේ. එමුනම් විසම භාගයක්. මේ 5න් නම් 7, 9න් නම් මම එකට ආ විශාල සංඛ්‍යාව හොයලා තිබුණොත් ඒක අපි කියනවා විසම භාග කියලා. ඒක බාග වර්ග 3යි. මොකද ඒකක භාග ඊට පස්සේ නියම භාග විසම භාග අබ්බම තවත් භාග වර්ග ඵලයට ඇද්දි හම්බ වෙනවද කියලා. එතකොට ඊළඟට මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කියලා හම්බ වෙනවා. මිශ්‍ර කියලා කියන්නේ අපි යම් කිසි භාගයක් සංඛ්‍යාවක් එක්ක සහ තවත් 9 කින් සහ හරයෙන් දක්වන එකට හරි දැන් මෙතන අපට උදාහරණ දීලා තියෙනවා මොකද්ද 1 3න් 2 කියනවා ඊට පස්සේ 4 5න් 3 කියලා එමෙමෙ මේ කියන්නේ මිස්ටර් සංඛ්‍යා කියන්නේ නැහැ මිස්ටර් සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ ඒක සංඛ්‍යා වර්ග දෙකක් නේද සහ භාග සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙනවා උදාහරණයක් විදිහට 1 අපි ඔයාලට හතේ වගේ නම් හතේ අටේ වගේ ගණනවා 1 3න් 2 අපි අ භාගයක් කරන්න කියලා එතකොට එතනදී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන හරය ගුණ කරනවා මේ තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාවෙන්. ಗುಣ කිරීමක් තමයි එතනදී වෙන්නේ. 3 වරක් 1. 3 වරක් 1 3යිනේ. ඊට මේ තියෙන ලවය එකතු කරනවා. එතකොට 3 වරක් 1 අර දෙකයි 5යි. එතකොට මේක විසම් භාගයක් විදිහට මේ තියෙන මොකද්ද? මේ හරය කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර එකතු වූ උත්‍රේට එකතු කළා සහ එකතු කළා අපු අපි දාන විශම භාගයේ ලවෙට. දැන් අපිට හම් වෙනවා 3 4 1 3 2 කරන්නේ තේරෙන්නේ නැති අයවත් මේක තේරුම් ගන්න ඕන නිසා. ඒතර මේක අපි කියවන්නේ කොහොමද 3 5 කියලා. මේ විදිහට අපි යමු බලන්න පල්ලෙහාට ආයේ නිඛිල සංඛ්‍යා වෙනවා. නිඛිල කියලා කියන්නේ ඔයා අරින සංඛ්‍යාත් ධන සංඛ්‍යාත් නේද බිඳුව ඇතුළුව අ හම් වෙන සංඛ්‍යා රේඛාවේ සීරුම අහ්. ඊට කොට එතනත් අපි පල්ලෙහාට යමු. දශම වර්ග කීපයක් තියෙනවා කියලා මෙතන. මුකද්ද අන්ත දශම තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාවර්ත දශම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනන්ත. අනන්ත දශම මුලින්ම තියෙන්නේ. මොකක් හරි අහරි. මෙතනම අන්ත දශම සහ තවත් දශම වර්ගයක් දෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න. අනන්ත දශම පාඩම අපිට පල්ලෙහාට ඇද්දි හම්බේ. අනන්ත දශම කියල. එතකොට ඊළඟට පරිමේය සංඛ්‍යා කියලා දැන් මේ පාඩමේ තියෙන කතාව හරියට නොනෝකයි පරිමේය සහ අපරිමේයද කියන එක තමයි අපිට ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අ මෙහෙම යද්දී අපි යමු පල්ලයට උනම අපි බලමු පරිමේය සංඛ්‍යා කොහොමද හඳුනගන්නේ අපරිමේය සංඛ්‍යා කොහොමද හඳුනගන්නේ කියලා. ඒතර මේ ලෝකේ සියලුම සංඛ්‍යා කොහොමවත් ඔක්කොම තාත්වික සංඛ්‍යා තමයි. ඒවා තමයි ඔය ගඩොල් දෙකට බෙදෙන්නේ පරිමේය සහ පරිමේ මේ විදිහට මෙන්න මේ වගුව මේ අච්චුපතේ දෙන වගුව පුදුමාකාර විදිහට පැහැදිලිව ඔයාලා කියලා දෙනවා මේක. ආ තාත්වික සංඛ්‍යා මේ ලෝකෙ තුන සියලුම සංඛ්‍යා තාත්වික සංඛ්‍යා. හරි? එතකොට මෙන්න මෙහෙම අපි බෙදුවොත් කොටවල් දෙකකට පරිමේ සහ පරිමේ තමයි බෙදෙන්නේ. එතකොට පරිමේ සංඛ්‍යා සියලුම නිඛිල. ඒ කියන්නේ -1, ආ +5, ඔය තියෙන්නේ -3. ඔය මේ පරිමේ සංඛ්‍යා. එතකොට භාග සංඛ්‍යා සියලුම භාග අපි කතා කරා මොනවාද ඒකක භාග කතා කරා ඊට පස්සේ අපි කතා කරා විශම භාග කතා කරා ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කියලා જાතිය හරි නියම භාග ඔහමම ඔය ඔක්කොම භාග පරිමේය සංඛ්‍යා වල භාගයක් අපි දීර්ඝ බෙදීමේ යටතේ පැත්තකින් බෙදලා බලුවොත් එනෙම මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙන උත්තරේ තියෙනවනේ මන්නේ උත්‍රේ සමහරට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාට ඒක ආසමාවර්ත දශමයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතන අන්ත දශමයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක අනන්ත දශමයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක 0.3ක් වෙනවා. හැබැයි යම්කිසි භාගයක් සමාවර්ත දශමයක් නම් සුළු කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන උදාහරණයක් විතර 0.3 3 3 3 ඔහොම ඉවරයක් නැතුව රටාවක් ඇතුව ඉස්සරහට යනවා අපි කියනවා තුන කියක සාමාර්ථනය වෙනවාක සාමවර්ථ දශම ැ කියලා එමතයි එකයි දර්ශම එකයි දෙකයි එකයි දෙකයි එකයි දෙකයි. ඔහොම වෙනවානම් අපිගෙන සාමාාවරත් දශ මැක් කියලා. අන්න එවැනි ආකාරයේ දශම වැටවා පරිමය සංඛ්‍යයා ගනයට. ත අන්ර්දර්ශමය කියලා ං අට උදාහර ගතට පැලි කරන්න හතරය තුන අපිගමක බිදිර පැතකින් තුන දීම හතර ෙදාගැගගේ හමපිට හමි උතේ ිඳදුවය දශුම හතයි පහයි කියලා. එතකොට මේක 7.5න් ඉවරයි. ආයෙත් ඉස්සරහට ඊතුළු වෙලා එහෙම යන්නේ නැහැ. අ අපි කිව්වොත් එහෙම මෙතන මොනසුලු කරන්නම් ඕනනම් 3.4 වේව නැහැ. එතකොට 30න් 28ක් ගියහම දෙකයි. 3ක් තියෙන නිසා දශම ස්ථානයක් තියෙන නිසා 20.4 වේව 5යි. 4.5 20යි 20න් 20ක් බිඳුවයි අපි කියනවා එවැනි ආකාරයේ දශම අනන්ත දශම කියලා. ඒතර අන්ත දශමයක් අපිට හම්බවනත් කොහේ හෝ තැනක ඒක ඔයගෙන් පරිමේයද අපරිමේයද කියලා වුත් එහම වා කියන්නේ ඒක පරිමේයයි. හේතුව ඔයාලට තේරෙනම මේ වගුවට අරනවා පැහැදිලිවම ඒක එහෙම අනන්තයි කියලා කියන්නේ අර සාමාන්‍ය වස්ත දශම වලට වඩා කිට්ටුයි. ඒ වුණාට අපි කියමුක බින්දුවයි .3යි 3යි 3යි හෝ 1ම ඉලක්කම් සෙට් එකේ යන්නේ සරලව. 3යි 1යි 8756 8 ඉවරයකුත් ඇත්තෙත් නෑ මේකේ හැබැයි කිසියම් කිසිම රටාවක් ඇත් දෙන්නේ නෑ අනේවනියාකාර දශම වලට අපි කියනවා අනන්ත දශම කියලා නේද අනන්ත දශමකම් මොනත් එහෙම ඔවා දන්නව ඒකයිติ වෙන්නේ අපරිමේය සංඛ්‍යාව වලට පුළුවන් එතකොට තව තිනවා අපි කියමුකෝ වර්ගමූලයේ නොදන්නා සංඛ්‍යාවක අග අපි කියනවා වර්ගමූල 5 2.23 හයයි ඔහොමම ඉස්සරහට යනවා ඉවරයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ නොදන්නා සංඛ්‍යාවක ඒ කියන්නේ අපිට එකපාරටම වර්ගමූලයේ මේ పూర్ණ සංඛ්‍යාවක් නොවනවනම් పూర్ණ දැන් වර්ගමූල 25 නම් කෙලින්ම ඒක පරිමේයයි නේද? අගේ 5යි නේ. හැබැයි වර්ගමූල 26 ගත්තොත් අගේ දන්නේ නැහැ ඒක. අනන්ත දශම වර්ගයට වැටෙන්නේ තපරිමේය සංඛ්‍යාවක් වෙනවත් එක්ක. හරි? එතකොට අපි යමු බලන්න පල්ලෙහාට. ආයෙත් මෙකේක අභ්‍යාසය තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට මේක සූලු කරන්න සිද්ධ වෙනවා සමහර වෙලාවට මේ දශම ස්ථාන 7 3 4 වෙනවා ඔයාට. ONG වලට කරන්න අවශ්‍යමද සමහර මම හිතන මේක ප්‍රශ්නයක් ඇති ඒ නිසා මම සූලු කරන එක කරන්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම 4/3 කියනක උදාහරණයක් විදිහට 4/3 මේක උත්තරේ අපි පැත්තකින් මෙතන බැලුවොත් එහෙම අපිට හම්බ වෙන්නේ මම කලින් මෙතන බදලා පෙන්නන්න නිසා මම මෙතන මෙහෙමම ඉවර මේක ඉවර නිසා මෙතنين ඔයාලට පුළුවන් වånනම් වීඩියෝ එක නවත්වාලා හිමිට මේක ලියා ගන්න කැමැතිනම් මම කලින් එතරම් දශම අතයි පහ කියලා කියන්නේ මේ අභ්‍යාස එක එකේ බලගෙන ගාන රෝම ලකම් එක මේක මොන දශම වර්ගයට දායත් වෙන්නේ ඔය බලනවා එච්චරයි මේ දශම වර්ගයේ ඇවිල්ලා අන්ත දශමාට බෙදුවහම තේරෙනවා අන්ත දශම මේකේ අන්තයක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඉවරයක් තියෙනවා බෙදලා value අහන අපේ එවරි ආකාරයේ සංඛ්‍යාවලට අපි කියන මොන සංඛ්‍යාවද මොන සංඛ්‍යාවද පරිමේයයි අනන්ත දශමයි සාමාවර්ත දශමයි වැටුනේ පරිමයේ සංඛ්‍යා කොට නිසා වාටි අර වගුවට ඉස්සරහා ඉඳ වගුවට ගියානම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් අන්ත දශමයි සාමාවර්ත දශමයි වැටෙන්නේ පරිමයේ සංඛ්‍යා කොට නිසා. ඒත් පහෙන් පහ කියන එක අතරම බෙදලා බලුත් එහෙම පැත්තෙන් අපිට හම් වෙන අතරම එකයි නේද? එකයි. පාට පහේ කොටවල් එකයි. ඒත් ඒක పూర్ව සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියලම పూర్ව වැටෙන්නේ පරිමයේ සංඛ්‍යා කොටට. සියලුම පූර්ණ සංඛ්‍යා මේ වැටෙන්නේ පරිමයේ සංඛ්‍යා වලට. එතකොට අපි ගමුකෝ 3න් 7. 7න් 3. sorry. ඒතර 7න් 3 අපිට සිද්ධ වෙනවා පැත්තකින් මේක බෙදලා බලන්න. ඒතර 3ට 7 වා නැහැ. අපි ගන්නවා 30 තියලා 0යි 30ට 7තරක් 4ක් තියෙනවා. 4ක් 4 20 8යි. 30න් 28ක් අඩු කරාම 2යි. 0ක් අරගෙන 20ට අපි ගන්නවා 2යි තින්නේ 4ක් 2 14යි. 20න් 14ක් අඩු කරාම ඉතර 60ට අපි බලනවා 74 කීයක් තියනවද කියලා. 74 තියෙන්නේ 8යි. 74 8 56යි. පුතේ 60න් 56 ගියහම 4යි. 40ට දැන් බලන්න සිද්ධ වෙනවා 74. සාමාන්‍යගම ඔවා මේක දශම ස්ථාන අඩමුගානේ 4 පහකටවත් සමහර වෙලාවට වට මේක මොන දශම කියලා. අර සාමාවර්තද අ අනන්තද කියලා හරියට නිසා බෙදන්න සිද්ධ 40ට 7තරක් තිනවා කීයද 5ක් 7තරක් 5 35 5යි 40න් 35 ක අඩු කරාම 5යි දැන් 50ට 7තරක් 7යි 7තරක් 7 40 9යි 50න් 49 ක අඩු කරාම 1යි 10ට 7තරක් 1යි 7තරක් 1 7යි 10න් 7ක් ගියාම 3යි ඔන්න බලන්න ළමයි මේ 30 සහ මේ මුලින්ම අපිට හම්බුනා 30 හරි තර දෙන්නේ තේහෙනවා අපි මුලින්ම බෙදුවේ. ඒක උඩ දැන් තේරෙනවා ආට ආපෞ 30 ඉඳන් එහෙනම් මොකද්ද? කියන බලන්න 4 2 8 5 7 1 ඔය විදිහට මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ක සෙට් එකම මෙන්න මේ කාණ්ඩ දෙකම ආයේ රිපීට් වෙලා. නැවත නැවතත් ඔයාලට හම්බ වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේක මෙන්න මේ 7 කියන භාගය අයිති වෙන්නේ කුමන දශම සමාවර්ත දශම වලට ආයෙත් වෙන්නේ. එතකොට 328751. ආයෙ හම්බෙන්නේ තෝකම නිසා මම ලියන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ කෙලවරු වල දෙකට 32ක් දාලා තියෙනවා මේක. එතකොට අපි අපි ඕන කෙනෙක් බැලුවහම ගණිතය දන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා බැලුවහම මේක මේ لےලා තින්නේ කැටිකල ආකාරයෙන්. කැටිකල ආකාරයෙන් සමාවර්ත දශම අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. අපිට පාඩමේ පහලදී අපි බලමු මේක. එතකොට මේ 32න් අදහස් කරන්නේ 4 යි 1 දක්වා 3න සංඛ්‍යා නැවත නැවතත් අම්බ වෙනවා කියලා මේ සංඛ්‍යා රටාවේ ඉස්සරහට. එතකොට අපි පල්ලෙහාට බලමු. දැන් වහාට තේරෙනවා දශම මට සිද්ධ වුණාම 6කට මේක කොමන දශම වර්ගයකට අයත් වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේක අයිතු වෙන්නේ සාමාවර්තන නිසා මේක මොකක්ද? පරිමේය සංඛ්‍යාවක් වෙනවා මේ භාග සංඛ්‍යාව පරිමේය භාග සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. හරි. තන මෙතනත් අපිට 5/5 ආවේ පරිමේය කියලා. එතකොට ඊළඟට අ මම මකනවා. ඊළඟට අපිට තියනවා 9/5. 9/5 එක හොඳම උදාහරණයක් වෙනවා ඔයාට. ඒතර 5 බෙදීම 9 අපිට 5ට 9 වෙනද අපි බිංදුවක් ිතක් තියලා බිංදුවක් අරගෙන 50ට 9 වරක් 5. අ 45. ආයේ 50න් 45 කට කරාම ආයේ 5යි. ඒතර ආපහු 5 45 5. ඒක ර 50ට අපි බලන්න නැතුව පල්ලෙහාට මේ සංඛ්‍යා මේක මේ දීර්ඝ බෙදීම ඉවරයක් නැතුව පල්ලෙහාට යනවා. ඔයාලට වෙනවා 5යි 5යි 5යි 5යි තමයි හම්බ වෙන්නේ කියලා. 0.5යි 5යි 5. එතකොට මම මේක ළමයි දැන් මේ 9 5 උත්තරේ තමයි 0. 5යි. කොහොම ඉස්සරහට යන 5ව සෙට් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. නම් මේක සාමාවර්ත දශමයක්. අපි කොහොමද මේක කැටිකල ආකාරයෙන් ලියන්නේ? අපි දානවා පහ ළඟට තිතක්. කලින් උත් අපි සාකච්ඡා කරා. 2.5 ළඟට උඩට තිතක් දැම්මම අදහස් වෙන්නේ මේ සංඛ්‍යාරටාවේ ඉස්සරහට පහ පහ පහ කියලා නැවත මේ පහ කියන හම්බ වෙනවා කියන එක තමයි අර්ථය. හරි? කැටිකල ආකාරයෙන් දැක්විමු. මේ දශමාර්ගයේ කුමන දශමාර්ගයක්ද? සාමාවර්ත දශමාර්ගයක්. එතකොට මේක ආයිති වෙන්නේ කුමන සංඛ්‍යා වර්ගයටද? පරිමේයද අපරිමේයද? ඕකනේ පාඩමේ ප්‍රධාන ආරය. ප්‍රධානම අහන්නේ මේක පරිමයේ. හිතෝ සාමාවර්ථ සංඛ්‍යා වැටෙන්නේ පරිමයේ සංඛ්‍යා කොට නිසා. ඊළඟට තිනවා 11න් 5. අපිට सिद्धන 11න් 5 බෙදන්න නේද? පත්තකින්. උදේ බෙදුවත් එහෙම පහට 11 ඒවා. කීයක් තිනවද? නැහනේ. එතකොට තිතක් තියලා බිංදුවක් අරගෙන 58 11 සරක් තිනව 4ක්. 11 සරක් 4 40 4. දැන් 50න් 44ක් අඩු කරාම ඉන්නේ උතරේ 6යි කියලා. එතකොට අපි ආයෙත් බිඳුවක් අරගෙන 60ට 11 සරක් බලුවම ආදාන්න 11 සරක් චක්‍රේ දාන්න ඕනම කෙනෙක් ස්පීඩ් එකේ මේ ගාන හදනවා. 11 සරක් එතකොට 60න් 55 ගියාම 5යි ආපහු 50ට 50ට 11 සරක් 4යි. 11 සරක් 4 වෙනවා යාට 10න් 4ක් ගියාම 6යි ආයෙ 60ට හම් වෙනවා. 60/11සර පහයි ඔහොම වාර්ත වෙනවා 4/5යි 4/5යි සමානවත නැවත නැවතත් හම්බ වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ 11න් 5 කියන භාගය මම මේ සුළු කිරීම හරි. 11න් 5 කියන භාගය සමාන වෙන්නේ 0.45 4/5 4/5 4/5 කිසියම් රටාවක් එක්ක ඉස්සරහට යන සංඛ්‍යා සෙට් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. බැලු බැලු බලමු සාමාවර්තයි. මොකද එකම set එකක් ආයේ හම්බ වෙනවා එහෙනම් මේක අපි කැටිකල ආකාරයෙන්ම දක්වමු 0. කොහොමද 4 θ තිබ්බට පස්සේ අදහස් වෙන්නේ අ මේක මොකක්ද ඉස්සරහට මේ 4 4 සහ 5 දෙක ළඟින්ම අපිට තිතක් තියෙනවා 4 සිට 5 දක්වා සංඛ්‍යා set එක දොර මේක පරිමේය සංඛ්‍යාවක් බව දැන් තේරෙනවා. දොර 8න් 7 අපි 8න් 7 බලමු. 8න් 7 වලවරපස්සේ අපිට සිද්ද වෙනවා 7 බෙදීම 8 බෙදෙහිට පැත්තකින් මේක බෙදාගෙන යන්න. දොර 4 8 ඒවා නැහැ 0.0 දාලා අපි පස්සේ 8 වරක් 8 64යි. දොර 70න් 64ක් අඩු කරාම අපිට වෙන්නේ 10න් 4ක් ගියාම 6යිනේ. ආයේ 60ට 60ට 8 වරක් තියනවා 7ක්. 5 10න් හා ගියාම 4යි. එතකොට 40ට 8වරක් 5යි. 8වරක් 5 40යි. 40න් 40ක් 0යි. දැන් මාට තේරෙනවා 8න් 7 කියන සංඛ්‍යාව කොමන ආකාරයේ දශමයක්ද? අන්තද, අනන්තද, සාමාවර්තද? මේක මෙතන ඉවර මේක අන්ත දශමයක්. අන්තයක් තියෙනවා. අන්ත දශමයක් විදිහට සුළු වෙනවා. එතකොට අන්ත දශමයි දශමයි දෙකම ඔත්තේ මේක එනස අපි මේ 8/7 කියන භාගය පරිමේය සංඛ්‍යාවකි කියලා ලියලා එනවා. එතකොට 5න් 6 බැලුව ගමන් තේරෙනවා වට මේක සුළු කරාම හම් වෙනවා 0. 50ට 6 වේවා 6 වරක් අටයි 48යි. 50න් 48ක් අඩු කරාම 2යි. 20ට 6 ආය 20න් 18ක් කරග්‍රහම ආය දෙකයි. කොහොම කොහම කොහම 3 ඉලක්කම පමණක් අපිට ඉස්සරහට හම්බ එතකොට මොකද කියන්නේ දැන් 0.8 දැන් මේක සාමාවර්ත දශමයක් පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණාට 3 ඉලක්කම පමණක් සාමාවර්තන වෙන නිසා අපි කැටිකල ආකාරයෙන් ලියද්දී උන්වම දක්වනවා. උතර ඕනම කෙනෙක් බැලුව බැලම දන්නවා මේ තියෙන සාමාවර්ත දශමයක්. මේක කැටිකල ආකාරයෙන් ලියුවාම මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේකේ 3 විතරක් ඉස්සලාට නැවතුනවතාක් හම්බ වෙනවා කියලා. එතකොට ආ මේක පරිමේය සංඛ්‍යාවක් විදිහට බලනවා දැන් ඔයාලා දන්නවා දැන් මුරුයි වල 3 කියන එක 3/5 ගණනක පැත්තකින් ඔය ආව බදලලා වහමාර තියෙනවා 30ට පස් වරක් 6.06 කියලා හරි එතකොට 0.6 කියන්නේ මොන ආකාරයේ දශමයක්ද අන්තද අනන්තද සාමවර්ධද මේක මේ ඉවර දශමයක් නිසා මේක අන්ත දශමයක් එතකොට අන්ත දශම කියනවාට ඉන්නේ පරිමේය ගොඩට රයිට් එහෙනම් අපි තවත් ඊළඟ දෙවෙනි කොටසෙන් හම්බ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම මතක ඇතුව කරන්න, subscribe කරොත්ින් ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ සෙට් එක බලා ගන්න පාඩම් සියල්ලගෙම අපි සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් ඔක්කොටම ආයුබෝවන්.